Gaixo denoi, bueno, titulon ikusiko zenuten bezala, gaurko bideon testu bat egingo dut, nire baiasa benetan zein dan jakiteko testu bat. E, bueno, jakingo dezen bezala, fandomean osoiko galdera izaten da hori, ez ba, zein da zure baiasa. Eta egia esan nik oraindik erantzun ezeten galdera bat da. Pila bat kostatzen zait orokorren edo zer gauzean artean gustukoena izango den bat aukeratzea eta biti egin ere berdina pasatzen zait. Zazpiak gustatzen zaizkit zazpie ikusten diet bakoitzaari zerbait berezia eta bakoitza bere modura gustatzen zait, Ordun ez naiz gai izan ohaindik bat aukeratzeko. Zintzoa izan da esango nuke hasi hasieratekan bai ibilidala bat beste seiak baino gehiago nere buruan, baino e, orainindikan ez diot bai baiaztitulorik eman. Beraz, ez naiz gehi enroatuko hemen daukat ordenadorea lagun batek pasa diten, testarekin, eta abertzen maitza ematen diten. Ongi etorri. Bale, bale, nengo baldera da. Zein da zure kolorerik guztokoena? Ba, ondo astegeaz, e, esan bezala, pila bat kostatzen zait gauza gustukoena aukeratzea denen artean. Baina, bueno, saiatuko naiz. Berde asko gustatzen zait, urdine azken aldin asko ikusten nahi naiz, baina aremen Indigo albumagatikan da morea bai, e... ere bai, eh naranjara asko gustatzen zait, igual berde aukeratukoet kasu hontan, ez dakit. Esker urdinaekin asko nabil, ba urdinai emango diot, urdina aukeratukoet. Aukeratu K-popeko talde bat. Eh <laughs> ba ez ditut apena K-popeko taldeak ezagutzen, baina imajinatu nahi dut hemendikan baten bat ezagutuko detela. Red Velvet the 617 God Seven Twice Epic High The Rose EXO. Ah, uh, izenak gehienak ezagutze ditut baino eh este tea artean bat ere entzuten. Azkenaldin asko asko asko asko entzuten duten bat da Wanabi Eta hori esango nuke tu aizena dela. Ez baldin bada, desastre, baina bueno, tu aiz diot horregatik bakarrik. Wannabea besti horrengatik bakarrik. Wannabe ez da tu aizena, itzirena da, barkatu eske izen teratzen. Testak ez du balio. Oh. <gülüyor> Bale, aukeratu zenbaki bat. Bostamaika, seizazpia ma bostamaika, amar, mila lau! Aaaah! Nere zenbakia hamairua da. Nere zenbakia beti hamairu izan da. Hordun, hauen artean bat aukeratu beharko banu? Nera, hispan urtek amaikan dira. Ba, amaika. Hala. Aukeratu K-pop aktivitate bat. Bale. Bilaifak ikustea, koreografia berriak ikastea, ooo, oh, thinking of music video theories! E, Osa, musika bideoen atzean dauden teoria guzti horiek pentsatzea. Hoi, buf, jendeak asko maten dioguru ahi, eh? Bale, haue guzti naharten, koreografiak ikastea gustatuko litzaiake eh? Baten baten beste ikasten saiatu naiz eta hausundu pasatzen dut, hori aukera bat izan daiteke eh? Estiloarena ez, playlista sortzaarena ez, musika entzutea, hombre, ba, bai... E, teorieak pentsatzearena, musika bideoen teoriana... Ez naiz hortan sartzen. bestenak irakurtzea bai gustatzen zait, baina ni pentsatzea e, showanak... Klaro, eske koreanoz dianez kostatzen zait asko gauza karrapatzea. Youtubeko konpilazioak ikustea bai gustatzen zait, eh? E, ba, musika entzutea do Youtube... Venga ba, Youtubeko aukeratuket. Entreteni, oso entretenigarria garria zaitela, ba. Urrengoa, nola deskribatuko nuken ere burua? Reflected, ez dakitzea esan nahi dun. To reflect? Refleksiona... Ez dakitze esan nahi dut, reflectet? A ber... Refleksionar izango da, imaginatzen dut. Vale, Osea, usun hartzen duena. hori izango da. Ke hori, hori izango da besteak zaintzen dituena, ez? Eh? Edo... Eh, bai, zaintzen... Eh, Besteen gainean zaintzen nahi eoten eh, dala pentsatu nahi dut. Sweet... <laughs> Zoa... Eta passionate... Ba hori, apasionatua. Bale, ze haukeratuko nuke... Zaiada, eh? norbere burua norbere burua deskribatzea, e, nik uste fani ba nahi zela. A ber, batzutan bai esango nuke, badaukatela humore puntua. E, Azkarra ez dut esango nere buruari buruz. Positiboa, negatibo aldea gehiot tiratzen dut. Kerin, esango nuke baiet, esango nuke bai zaintzen nahi zela. Bai saiatzen naizela ingurukoak zaintzen, baina igual ezan. Bueno, Reflectet baldin bada. Auznartzea eta pentsatzea horri emango diot batez ere e, gauzei buelta asko ematearen zentsuan, balez balin badauka zentsu hori gaizkiaterako da testa, baino zentsu hori balin badauka dala gauzei buelta asko ematea hoi aukeratuko dut. Ale, hurrengoa. A, ah, zeindan ere baias wrecker. Ba, esa baldera trampa. Balin badaki zeindan nere baiasa, nola jakingo da zeindan nere baias wrecker? Ah, I can't do this side! Bale, ezin dut erabaki, ezin dut erabaki, da nire aukera, oso ondo. Bale, ezin da nire abesti guztokoena Map of the Soul Persona albumetikan. Eee... Guain di pixka galdutan abil albumekin, abestiekin... Bale, beidatuko etze zein dauden, aberrauen artean erabaki dut zaketen. Mikrokosmos, ai mikrokosmos! Jo, mikrokosmos abestia... Entzuten duten bakoitzen negarraik dut. Eta negarrainun, negarrainun, entzun lehenengo lehen aldin Ulertu gabe esatezun, baino halako emozio baten gatik, bueno, egia da nehar errexekoa naizela. Hoi era itortzen det. Nahiko errexek, oso oso egiten den negarra, de baino mikrokosmosek ez dakik zer daukan. Uf, patata ikutzegula. Bueno, dion uh Dionisos o Dionisos ez dakik nola esatetan, ha ah, Dionisos osona da eta egiten dituzten showak honekin mundialak dia. Persona, ai kande zejo, persona ere ona da, eh? a ber, momentu bat. Aaaaaaaaaa! Ah. Aper, bai. Bale. Enitza no son dugu atzen, baino, ja bai. Ala ere, e, bueno, enroiatzen aizela. Definitiboki, Dionisus bada izugarri gustatzen zaiten bat, eta gogoratzen ditu son do. Mikrokosmos ere bai, ordu bi artean egongo nintzateke, ze hoiek bai gogoratzen ditu son do. Baina, bat aukeratu berbalin badet, Dio nisu zaukeratuko dut, ze mikrokosmosekin eskegaizkin pasatzen dut, tío, jartzen dut sentimental eta sufriko iten dut. Oso abesti politia da, baina, ah, ez dakit zer dauken, bi arte non benintzateke, baino dion nisu simango jot. Venga, aurrea! <laughs> Zein da, nire hile kolor erik guztokoena eh, k-popeko aidol eh, baten Jo, a ber, ba egia esan, Aidolaren arabera, bakoitzari nola gehatzeza joan gozaba, kolore bat edo beste oso diferentea da, eta... eta ez dakit, hilearen estiloak geren ikuste asko ikendula. Hau eguzti naharten, ba, aukeratuko dut estridente egia ez den bat, bale? Hola, bizi-bisi egia ez den bat, itzaliago eren bat aukeratuko dut, eta egual, venga, grey, green, oi, eh, green. <laughs> grey? Ezin ez zait ditzat horri euskeraz. Grisha! Ah, <laughs> bale, venga, grisha, jazta, aurre hauaz. Aukeratu artista bat. Ba, aukeratuko dut jalsi, ze ez dit gehi egi entzun, bai, entzun dute bere musika pixkat, baino, bea hizketan entzun duten bakoitzen, asko gustatu zait. E, esaten ditunak, asko gustatzen zait nola izaiten dut, nola komunikatzen dut, eta ze gauzak esaten ditun eta e, ikusi izan deten agati baita beraiekin, BTS-ekoekin daukaten daukan rolloa ere asko gustatu zait. Orduan, iruitza zait tipa, tipa ona dela eta entzun izan dituzkiotena bestiak ere gustatu izan zaizkit. Orduan, jalsi aukeratuko dut. Bale, zein da nire BTS moment guztukoena. BTS-en momenturi gustukoena. bale. Do trying to sit down, keep himself in the face and falling off the chair? <laughs> vale. Jimin escher. Share... <laughs> Jimin escheitz esaitzen bereburua. <laughs> Bereburu aurpegiak jotzen eta eh silatikaren hortze bakitzen ba momentu dan, aurkitzen malin badet igual jarriko dete ikusteko oso nada da. Kisu ungaku e no sainou mo jounetsu mo futfutsu. osaka brum brum brum hau ere badakitzen momentu den egia da oa gutxi deskubritu detela e, J-Hope egon azkenengo e, Mama awardsetan edo ez dakit zehazkizze sarietan izan den baino osakan zan oso kerrez bali manago eta egin du hori osaka brum brum, brum eta ez nekin zertazai zen eta haitu naiz ikusten bidea gurdun ja badakitzen den bale, jungiz love at mama e, bimila mezortzi, Osa, jungiren parra, eb 2018ko mamatak eta hau ere badakit e, zer dan eta sinistu ezin da nago badakizketela momentu guzti hauek zein dian Ding dong ustet izango dala Jungkooken zuzeneko bateko ding dong Shit down shit down oi esta kito oi esta guseidan ah oi visualizatzen <laughs> alpakarpa alpaka. <laughs> A ustet dala Jin alpaka esan naian, baina ez dago seguru eh, momentu hori eh, gogoratzen deteniz ez aski, noiztan baina utzetori dala. <laughs> Strong power thank you. Agutetan dala namjun, aituzanen besteek eh esaten zutena inglesera itzultzen, baina a liketa modurik erresenean, xinplenean. Orduan, besteek esaten zutena E, itzultzezun, hola, strong power thank you, usteet hori dara. Eta worldwide handsome hori jean da, ez dakitena da, momentu zehatz bati buruz ari dan, edo dan bera denbora guztian. Bale, haue guztien arten, bat aukeratu beharko banu Jo ba, parra gaiena Jiminenak inindet, eta oso dago horatzen dut momentu hori, ez dakit noiz dan, ez dakit ze e, aurkezpenetan dan, no ze situazioetan dan, baina oso na da, eta Jiminek e, ahulkiekin daukana, Ba bueno, eh oso on dirudikatzen du. Vale. klik. Bale, Nere urtarorik gustukoena aukeratu. Udazkena, udaberria, negua edo udara. Bazkenaldian ba, nahiko urtaro eh esberdinduak ez balin baduzkago ere, ematen eh, du dena dala pizka bat, haste borraste, eh, udazkena aukeratuko dut. Udazkeneko kolorek oso poliadia. Udaberrikoak ere bai, noski loreekin, baino Udazkena gustatzen zait, udara eta geroko lasaitasun hori. Ez bakarrik hori, igual urtaroa gati baizik eta orokorrean noiz dan eta zer suposatzen dut. Bueno, enroiatzen naizela Udazkena. Bale, finally, pick a dessert. Dessert? Dessert? Dessert? Dessert? Ez da ki nola dan. Bueno, aukeratu... Postre bat. Apple Pie, eh, sagartarta. Brownie Pie? Brownie tarta? Edo brownie zuzenen? Bueno, brownie bezala kontutan hartuko, bale? Bale, hemen biren artean naho, browniea edo txokolatezko kukiak. Baina postrea denez, postre bezala konsideratuko, ez orokorrean gozoa, postre bezala browniea aukeratuko dut. Bestela, txokolatezko gaieta gaina Nik oso goxok egiten ditut, igual gaizki da honik esatea, baino, baino ez ez dago gaizki. Nei asko gurtatzen zaizkin, nik egiten dituten txokolatezko gaietak. Baten batei interesatzen malin bazaio nola egiten dituten, utziko izueten mendikan rezetan bideo bat nire beste kanalekoa, jake aipatu, aipatu deten. Baina bueno, erroiatzen aizela berriz, aukeratuko dut braunia, ze postre bezala, browniea era bat eta hemendikan eh, aprobetzatu nahi da taldarkapen bat egiteko deskakizun bat postreak jarri berbali minditu zuen noizbait menu bateko kartan egon beharra dauka txokolatea daukan aukeraren bat besedez. bestela nik ez dakit ze aukeratu vale browniea atera jehope jehope da nerea o oh! Izan lehike, eh? nire aukeretako batzen, a ber, hombere, klaro, esan netu zazpiak ziala, nire aukera guaino, ooo, oh, J-Hope! J-Hope! Bale, a ber, saietoko naiz zirakurtzen zagatzen duen. J-Hope's dancing alone is reason enough to make him your bias. Bale, osea, bere dantzagati bakarrik, nahikoa da nire bias izateko. Ustedet hoi esateula, bat, nire inglesa ez da perfecto. Hor du, zer baigaizki gulertzen baldin ba, eta zer, zer baigaizki itzultzen baldin ba, et? Ba, bueno. Seriously. But he also has so many other talents, bai, talentu asko zere gehio dazka, bai, dantzaz aparte, j ere talentu izugarri pila dazka. He can rap, sing, produce and write songs as well. Bai, e, rapeatzen du, abesten du, produzitzen du eta letrak ere idazten ditu. Egia da, eta egia da j asko gustatzen zaitela? Horregatik, Hasiera e, batean modu batekoa irudikatu dezakezu edo modu batekoa dala pentsatu ezakezu, baino, Geroz eta gehio ezagutu, Ezagutu, nik ezagutu ezak zaintzuan, zentzuan, noski, gero zetagozak egi ikusten dizkiozu, eta bere albumarekin, Jack the Box albumarekin ikuste goi nabarmentzen dala eta ikusten dela, ze bat aurpegi izan ditzaken edo ze ze sakona izan daiteken, ez? Orduan, stan talent, stan jan husok. Bale, bai zaziteken, bai... Em, ondo! <laughs> Egia esan, hau eh? nik aukeratzekotan, zalantza gehiena e, eukitzen ditut beti rapekoen artean, rap-lein deitzen zaienen artean. Nam June, Jungi eta e, j hope artean. Beti-beti beti buruan daukatena, naiz eta inoiz ezaten baias bezala izendatu ofizialki, esango nuke Jungi idala. Lenengo momentutik an, bueno, lenengo ez se hasieran fijatu nintzanak, aurreko bideo baten esanun bezala Jankuk eta bi izantzian batez ere itxuragatik, baino geroz eta pixka bat gehi ikusten hasi nintzanean, atentzio batez ere eman zitena, ikuste jungizala. Ez dakite oso zergatik, baina iruitze zitzaiten, euskaldunenna izan zitekeen pertsona zala. E, ez dakit horrek zentzurik daukat norbait entzat, baina e, bai irudikatu nezaken, jungi hemen txosnatako ba, hori, festabatzutan edo txosnagune baten. Ni ulertzen naiz, nik ulertzen da zer esan nahi deten. Ba, bueno. Ez inoiz nire bai ezbezela izendatu, baino igual gehienetan buruan ibili izan detena esango bea dala eta bueno, azken aldin daukan hile horrekin eta daukan itxurakin eta ikusten diodan jarrerarekin asko gustatzen zait. Baina jo gero, ateratzen da hamdun bere letrekin eta bere hausnarketekin eta bere albumarekin eta esaten dituen gauza guzti doiekin eta eta orduan esaten den jo, esken beha ere bai. Jo gero, j dantza egiten du eta egiten du baita ere alako album bat Eta erakusten du bere beste alderdi hori, eta superinteresantea ikentzait, hor dut esaten dut joazke J-Hope ere bai. Eta besteekin ere bai, eh? Jean, Bea, Jungkook eta Jiminekin ere bai, bakoitza bere modura, esan bezala. Baina, bueno, testa, za, testa egitia zen gaurkoaz moa, J-Hope atera zait, Pues sí, no. Nikuste do zein ateratare pozik egon gonitzela, harritu edo, ez, Baina bueno. Entretarigarria izenda. Eh, ta hise. Ya está, en utziko det bideoa, espero dut gustatu izana, norbaitek egin nahi baldin badu test hau. Eh, ja, nola egin deten ikusita gero, ba, lotura utziko det hemen deskribapen kajatxoan eta aber se ateratzen zaizuen. Ikusi dezuen bezala bai jakin behar dezue pixkat k pop edo zerbait ezagutu behar dezue zemestela galdera batzuk, ba ez dute zentzurik izango. Baio, bueno, ondo pasadet! Eta hoxe, ba emeetxe utziko dut bideoa. Ezkerrik asko bideoa ikusteagatik, eta hurrengor arte! Aio! キングと社会への才能も情熱もほとばりました。ねえ。<笑><笑>